Jäseneksi, että mä annan saivat 35 vuotta. Sen on tehty... Peremmälle vaan. Joka saa <laughs> Okei, eli me nyt kerrostumia näyttelyssä ja samalla tämä yhteisöllinen teos eli tätä kaikki meidän oppilaat ja, ja tota, sitten sit, sit meillä käydät, käydät, tota, ryhmät pääsee toteuttamaan tänne, tänne tota, asuntoja. Tämä on oikeastaan meidän 35-vuotis-juhlanteossa. Annan talon täyttää 35 vuotta. Saatu rakennettua tänne nyt Annan talon sisäinen kortteli, joka toistaiseksi vielä odottaa niitä asuntoja. Nyt on vaan pituinen kaupungissa niin päivä sarastamaan valotumaiset vähän enemmän kirjoitteluja. Joo, mutta ehkäpä. Ei, saa on vähän niin kuin Ai, jatka alukulku. Yeah, kyllä, ihan no naulatankoa. Mitä nämä numerot siellä kirjaavat? Avaa, no kun nämä ovat kerrostaloja tietysti, niin sit siinä on tämmöinen rakkunumerointi, numerointi, että siitä tunnistaa. Nyt tässä on esimerkiksi nyt meidän kerrostalo 8B, ja siinä vaiheessa kun ne asukkaat alkaa sinne muuttamaan. Niin 8B-asukkaat sitten merkitsee, että kuka asuu missäkin asunnossa, niin tuonne seinällä oleva muskivakkukärrataulu. Niin muski, 8B-ssa on tietysti asunto 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja, ja siinä kolmelle sitten laitetaan että joko asukkaan nimi tai sitten, sitten jos se onkin joku tosi kummallinen, että se, se tota ylösalaisin asunto, siellä ei asukkaan kukaan, niin sitten se voidaan pyrkiä sen, voi sen että esittää, että tämän tämän tämän tämän, ylösalaisin asunto. Niin, tai jos sä itse asuet, niin vaikka like, sopalla on että se Niin, olisi eläynyt näitä huoletta. Joo, kyllä. Se Ky, on kyllä. kyllä, joo. Voisi pää, päässyt vaikka kuinka milleemmin. <hä> Ei, Joo. Nyt tällä hetkellä tähän tähän tähän autio, että tähän tähän tähän ei vielä tähän tähän tähän Tuossa minusta niinku tulee se teema on niissä viikko. tulee pieniä istutuspaikkoja ja että viikolla, paksikin, niin Tänne pieniä, niin istutuspaikkoja, jotka ne voi niinku on omia pieniä istutuksia sitten, niin kuin, että ei jää, ihan, niin kuin, ja näitä ympärillä täällä ja on tola viikenne viikko niinku kuomaan jonkun verran, mutta sitten on tarkoitus, että tulee myös menokeitä. Tapaa vähän aiekkavaa. Pisteita, iso me Judiko, siis me ky niin, niin, joo, olisi niinku sen, sitä me? joo, myös. se niin, että se onkin se että se niin, se niin, se niin, se joo. on kerrostumia nimellä, niin täällä on näitä kerrostumia monessa muodossa. Tossa mainitsinkin, että kaupunkeja ja asumista, niin, niin tämä nyt ole ensimmäinen kerta kun, kun meillä tällaisia toteutetaan. Niin meillä on tehty, tehty monen eri, eri muotoon, tuolla, tuolla eri, eri tapahtumista. Siellä on älynvapaiden stadia tapahtumasta sitten on Palitka kaupungista terratuntemattomasta ja valofavelasta, kaikissa on vähän eri mittakaavassa niin rakenneltu, rakenneltu erilaisia ja nyt ollaan sitten tässä kerrostumien mittakaavassa Tämä on niin hieman tota, näitä, tällaisia historiallisia kerrostumia tässä näyttelyssä ja Sittenhän tosiaan näyttely jatkuu niin näihin, näihin tällaisiin, mitä tota toi... ja tiedätte ihanasti sama Kainalla ja nyt, eli tässä on kaksi tällaista pientä kiertolämmittelyä, koristautuminen ja sitten tällaisia taiteilijoiden postikortteja, niin ne on täällä nyt niin kokonaisuudessaan esillä myös. Ja molemmat on vähän maailmalla kiertämään What the?